Давненько в нас не було цікавих новин, тому у цьому відео просто обговоримо усі свіжі відповіді розробників на різні теми. Почнемо, я думаю, з найцікавішої новини, а саме ребаланс гілки Т-110 е 5 Задали питання на тему 9-го і 10-го рівня гілки, зокрема, покращення швидкості для Е5 і просто покращення цих двох танків, на що Артур відповів, що треба чекати ребалансів, можливо, літом, а можливо, і восени. А з приводу повернення старої швидкості е 5 він відповів. Eve що це не дуже цікавий варіант. А покращення броні у башті може і бути тим самим ребалансом. Як на мене, швидкості йому вистачає, навіть без суперфорсажу. Але от бронювання у башті М103-го досить слабке, тому його і можна покращити. Запитали на тему повернення дальності польоту ракети 500 метрів для шерідного ракетного. На що відповіли? Можливо. Ще дехто запитав про Мінотавра, чи будуть з ним щось робити. І отримали відповідь, що до осені нічого з ним робити не будуть. І фіча. Танки, заряджені на початку бою, приїде у нашу гру раніше, ніж Ребеланс Мінотавра і покращить гру на танках з таким довгим КД. І тепер подрібниця. Турніри у режимах слід очікувати один-два рази у місяць за планами розробників. А також вони хочуть ввести швидкі турніри у тих самих режимах. Проте вони підкреслюють, що тільки планують, тому не обіцяють. На цьому, на жаль, всі новини закінчуються. Ставте свої вподобайки і залишайте царський коментар для просування україномовного контенту.